Η προσβασιμότητα ευτυχώ βελτιώνεται, αλλά οι νητροποίε ορισμένων ανθρώπων στο μυαλό δυστυχώ όχι. Μένουν πάρα πολλά χρόνια πίσω. Αν θε να αλλάξει, μπορεί. Δεν μα θεωρώ ηρωέ. Καλησπέρα, ονομάζομαι Παναγιώτη Κιστάκη. Η αναπηρία μου είναι υποχονδοπλασία, ανήκει στο συγγενήνιον ανισμό. Δεν είναι ακριβώ ανισμό, είναι συγγενήνιον ανισμό και γι' αυτό μάλλον δεν διαγνώστηκε εν γέρο. Η χρωμάτευση δεν εμφανίστηκε στην εγκυμοσύνη, εμφανίστηκε αφού του γεννήθηκα. Οπότε δεν είχα πρόβλημα. Ποτέ δεν αντι... Ούτε στο σχολείο. Ούτε στο κολυβητήριο. Πάντα είχα άτομα, άτομα δίπλα μου που με υπερασπίζονταν. Δεν ένιωσα ποτέ μειονεκτικά. Να φανταστεί ο αδερφό μου είναι ένα-δύο μέτρα. Και ο παπά μου ήταν δύο μέτρα. Η αδερφή μου και η μητέρα μου ήταν πιο ένα-60-65. Φυσιολογία. Και οι δασκάλοι. Ποτέ πάντα με βάζαν στο πρώτο θρανείο. Είχα ευνοϊκή μεταχείριση. Δεν μπορώ να πω. Ο δανεισμό. Ε, είναι πιο ευρέω γνωστό έξω. Ο δεν, δεν Η αναπηρία δεν, λέει, δεν, δεν είναι ο νανισμός, είναι η υποχονδροπλασία, η άγχονδροπλασία. Απλά εμεί θέλουμε να τον ονομάζουμε νανισμό για να μειώσει τον άλλον. Όπω και η νοητική. Δεν, δεν, δεν είναι κάποιο καθυστερημένο, είναι νοητικ, νοητική. Δεν είναι... Απλά οι άλλοι θέλουν να το λένε έτσι, υποτιμητικά και μειονεκτικά. Είμαι παρολυμπιονίκη στην κολύμβηση. Κατέλαβα την πέμπτη θέση. Πριν από το Ρίο όμω είχαμε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη Μαδέρα, που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 50 μετρα ελεύθερο. Είμαι κάτοχο πάρα πολύ πανελληνίων ρεκόρ. 50 ελεύθερο, 100 ελεύθερο, 400 ελεύθερο, 100 πρόστιο, 200 μεικτή, 50 πενταλούδα. Είναι εντάξει, το, το πιο δύσκολο είναι το Ήπτιο. Που... Έχει το κεφάλι πάνω, πρέπει να εναλλάσσεσαι τα χέρια με τα πόδια. Έχει αλλάξει προς το καλύτερο εξαιτίας των διακρίσεων, εξαιτίας τη συμμετοχή μου στους παρολουμπιακούς, εξαιτίας της συμμετοχής μου σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθήματα. Αν δεν είχα εισαγωγικά αυτή την αναπηρία, δεν θα ήμουν εδώ. Την... Μετά, τους... μετά τις διακρίσεις μου, υπήρξε και μια στον δρόμο. Ποτέ δεν με σταμάτησαν λόγω του ύψους, αλλά λόγω των διακρίσεων. Με την γνώμη μου θα ήθελα οι Ολυμπιακοί και οι να συμπεύθουν μαζί. Θα ήταν κάτι ισότιμο, πιστεύω για μας. Οι Προολυμπιακοί έχουν και μεγαλύτερο θέαμα. Το Παρά σε εισαγωγικά σε, σε θεωρείται κάτι υποδιέστερο. Ολυμπιάδα και Προολυμπιάδα να ήταν μαζί την ίδια Απλά οι Ολυμπιονίκε να τρέχαμε με του και οι Ολυμπιονίκε με του Προελυμπιονίκε. Απλά να μην υπήρχε αυτό ο διαχωρισμό παρά Ολυμπιονίκε και Ολυμπιονίκε. Ο Προελυμπιονίκε Αντώνη Απατάκη εξέφρασε ένα παράπονο γιατί κατά την επιστροφή μα τον Μάιο από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Μαδέιρα, δεν ήρθε στο αεροδρόμιο κανεί να μα υποδεχθεί παρά μόνο η πρόεδρο Σέωμα Μέα, κυρία Καρδιοφίλη. Τόσα χρόνια ποτέ δεν ήμασταν στο επίκεντρο επί τη δημοσιότητα. Οι Ολυμπιακοί δεν είναι. συσταγωγικά ε, δεν πουλάνε τόσο όσο οι Ολυμπιακοί. Δυστυχώ η Ελλάδα είναι πάρα πολλά χρόνια πίσω σε ό,τι αφορά την προ, προσβασιμότητα. Φανταστείτε, στη Γερμανία και στο Λονδίνο κατεβαίνει ο οδηγό για να σε βάλει μέσα στο, στο μετρό, στο λεωφορείο. Στο τραμ, ε, υπάρχουν σε υπάρχουν εστιατόρια μέσα, μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα τελευταία χρόνια είδαμε ότι η Θεσσαλονίκη γίνει πάρα πολύ προστάσιμη. Φτιάχνουν ράμπες στους δρόμους. Έξω από τα γυμναστήρια και τα κολυβητήρια φτιάχνουν θέσεις πάρκινγκ για τα άτομα με αναπηρία, που τόσα χρόνια δεν υπήρχαν. Σιγά σιγά η Θεσσαλονίκη... Η προσβασιμότητά τη βελτιώνεται διαρκώ. Η προσβασιμότητα ευτυχώ βελτιώνεται, αλλά οι νοοτροπίε ορισμένων ανθρώπων στο μυαλό δυστυχώ όχι. Μένουν πάρα πολλά χρόνια πίσω. Πιστεύω ότι είναι όλα θέμα νοτροπίας. Δηλαδή, άμα θες να... είναι, είναι, είναι μέσα σου. Αν θες να αλλάξει, μπορείς... Ε, πιστεύω ότι θέλουμε. Σαν Έλληνε, σαν, σαν κράτο. Ε, δεν μα θεωρώ ήρωες. Πιστεύω ότι είμαστε όπω όλου του ανθρώπου. Απλά συσσαγωγικά ε, προσπαθούμε yeah. να αποδείξουμε κάτι περισσότερο από ,τι άλλη. άλλοι. Ε, πιστεύω ότι η δικαιογωγή πρέπει, ε, πρέπει να διδάσκεται πρέπει να πλέον σε όλα τα σχολεία. Από το, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο. Άμα υπάρχει αυτό πιστεύω ε, αύριο μεθαύριο δεν θα υπάρχει φορετικότητα. Όλα ξεκινάνε από την παιδεία, πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι μια παγκοσμια ημέρα μπορεί να αλλάξει κάτι. Κα, το θέμα είναι κάθε μέρα ε, να υπάρχει σωστή ενημέρωση, ε, οδήγηση για το πώς να αντιμετωπίζονται τα άτομα, άτομα με αναπηρία.